következő feladatunk a LCDL példatár 44-es számú Word feladata lesz. Mindjárt megint úgy, mint az előző feladatokban is látjuk a különbséget, a különbségeket. Hát az első különbség, hogy a feladatot, a feladatszövegét be kell gépelni be, és formázza meg az alábbi szöveget. Az XYZ fogászat szövegre állítson be zöld betűszint. Mencse el a vizsgaközpont által megadott helyre, és néven majd nyomtassa ki a fájt. A három a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával készítsen a dokumentumból körlevelet. Levél elején szerepeljen a név és a cím, egyesítés után mencse a leveleket vizsgaközpont által megadott helyre és néven. A feladat leírásból kitűnik, hogy van egy olyan elméleti ismeretanyag, amelyet még nem tárgyaltunk, nevezetesen a körlevél. Az új ECDL példatát minden feladatában benne van a körlevélkészítés. Úgy ítélték meg a feladatok készítői, hogy ez elég nagy fontosságú, ezért beletették. Én elhelyeztem a, a körlevélhez szükséges adatforrás állományt a lemezen, úgyhogy ne tudja oldani. Na nézzük a gépelést. Hát én most itt nem fogom a, a teljes feladatsort begépelni hanem úrani fogok egy kicsit az időben, de azért néhány apróságot elmondanék. Ha vesszük a feladat szöveget, láthatjuk, hogy és az értékelési irányelveket természetesen már nem kell begépelni, az alul pluszban jelnik meg. Feltűnik még egy dolog, hogy itt ugye ez új szakaszban található ez a rész nem tartozik a feladat e, megoldáshoz hozzá. A, a, az értékelési irányelvekben ott van, hogy mi ennyi pontot ér e, az eredményes vizsga letételének feltétele a 75% e, e, kospontszámek, vagyis 24 pontot kell elérni a sikeres vizsgához. Régebben itt is voltak emelt, illetve alapszintű műveletek. Ma már ez nincsen, hanem így oldották meg az értékelést, mert a sokkal fontosabb, mit látunk a szövegben. Ha figyelmesen vizsgáljuk a szöveget, akkor láthatjuk, hogy a betűtípusok, azt a három a betűtípust ismerhetjük el, itt a Times New Roman egyébként, ez lesz a külirnyú és uh, itt pedig lent, ha jól látom, itt az ARL betűtípus van használva, amelyet beszéltünk, uh, bemutattam, hogy ez az a három betűtípus, betű amely alapvető jelentőségű. A vizsgákon minden uh, tulajdonképpen, mindegyik vizsgál. Aztán itt látunk valami furcsaságot. Uh, azt nem kell begépelni, azok úgynevezett mezőkódok. Azok már akkor fognak létrejönni, amikor a, a körlevelet elkészítjük. Tehát az úgynevezett adat dokumentumot és az úgynevezett törzs dokumentumot, egyébként ez maga a törzs dokumentum, összehangoljuk, hogy abból alakuljon ki egy harmadik dokumentum, amit körlevélnek nevezünk. A gépelés során én mindig azt mondom, és nyomatékosan hangsúlyozom, ott lehet látni, hogy két enternek nem ártana kimaradni. A következő ugye probléma ez a bizonyos beállítása az újnak, hogy valamilyen érdekes módon nem 12-es alapértelmezett betűvel dolgozik, és a sortávolság távolság sem egy, és az alapértelmezett betű típus rájtom én be a Times New Tehát két bekezdést én a név mezőkódnak és a cím és utána éppen gépelembe azt, hogy XYZ-t nem még véletlenül sem fogok formázni, tehát semmit nem formázok, a fogászatnál sem, formázok semmit, semmit sem, egyszerűen leütöm az ente. Na most az új verzióban, Megtették nekünk azt a szíveséget, hogy a, a feladat leírásban e, úgy, e, hogyha az ember be tudja hívni a feladat leírás, akkor látszik, hogy hol van a, a, a pi, e, tehát elektronikus formában. Igen, ám, de hogyha ha ezt nem tudom e, behívni, hanem csak egy papírt kapok, ami a legtöbb esetben így van egy központban, akkor nekem kell eldöntenem azt, hogy hol van új bekezdés. És ehhez nekem pontosan jól kell ismernem a formázási műveleteket és a műveletcsoportokat. Ugye melyek ezek a műveletcsoportok? Tehát beszéltünk, hogy a karakter, a bekezdés és a szakasz. Na, most a szakaszformálásokkal még nem igazán foglalkoztunk, fogunk, de az ECDL nem is igazán kívánja meg. Egy-két kivételtől eltekintem majd, amikor érkezünk, akkor úgyis részletesen bemutatom. Igazából az ECDL karakter és a bekezdés formázásokra helyezi a hangsúlyt. Most ha megnézzük ezt a szövegrészt, ez itt egy bekezdés, soakizáltra van igazítva, ez itt középre van igazítva, keretezve, van, pontosabban szegélyezve van, ez egy felsorlás rész, a felsorlásról tudjuk, hogy minden egyes elemmel új bekezdés, ez itt ö, ö, egy, egy bekezdés, azonnan látszik, hát hogyha kinyomom, akkor is érzékelem egyébként, tehát kinyomom a itt, akkor is érzékelnebb kell, hogy ide nem kell feltétlenül embereket ütni a sorok végére, miért nem? Azért, mert ugyanolyan formázások vannak benne középre vannak igazítva azonos betűméret, méret, azonos betű típus és egy kitöltő háttérszíne van. Ez mind-mind bekezdés formázás. Tehát itt elegendő a shift-enterbe ütni. Itt nincs is semmi fajta lezárása a sornak, mert a, a markók miatt ő fogja tudni, hogy meddig kell írni a szöveget. Ez az elem, hát most ez micsoda ez a kérdés. Tehát ha ráállok és ugye nem jelennek meg a jelek rajta, akkor ez nem objektum, akkor ez valami fajta szimbólum lesz. Tehát valamilyen karakterkészetből lett ez az elem ide elhelyezve és így tovább, és így tovább tehát ezekre kell figyelnünk a feladat megoldásnál illetve hát a gépelésnél úgyhogy én most akkor úrani fogok egyet az időben és a gépelés után újra találkozunk ha ajánlottam a gépeléshez gyakoroltató programokat célszerű használni megismerni őket, hogy könnyebb legyen tíz ugyan gépelni, akkor én nem folytatjuk a ez még néhány észrevétel tennék. Megtehettem volna azt, hogy a non-stop illetve a 26. kerület szavakat, azokat is kisbetűvel írtam volna, és egy formázási művelet segítségével azt is nagyon gyorsan nagybetűvé lehetett volna alakítani. Az előző ECDF feladat sorban három típusú uh, world feladat volt. Az egyik volt ez a uh, típusú feladat, amelyet most uh, bevezettek és meghagytak, és minden feladat most már ilyen, ezt úgy hívják hogy reprodukciós feladat, ami azt jelenti, hogy a, a kinyomtató formában megkapott szöveget a lehető legpontosabban reprodukálni kell, természetesen az alul lévő irány, értéke és irányelveknek a Figyelmevételével, betartásával, de a lényeg, hogy reprodukáljunk. Volt még úgynevezett irányított feladat, ami abban különbözött ettől, hogy volt a forrásállomány és a forrásállományhoz szöveges leírás, de nem volt minta, tehát nem volt egy, egy kinyomtatott minta, hogy milyennek kell lenni a megformázott szövegnek, csak a leírás alapján tudtuk elkészíteni, ez hasonlít a mostani érettségi feladatokhoz és hát voltak körlevél amelyet mit mondtam, most már minden egyes feladat elhelyezte kivétel nélkül Na hát bevittük a szöveget szerintem érdemes lenne menteni mielőtt elfelejtjük az LCD-i almapába elmentem, úgyhogy csak úgy, hogy 44, és mondjuk megold, mert ugye meg fogom oldani. DOKX-a kiterjesztés az új file-típusban mentem el, ugye a 2010-es verzióról van szó, és akkor formázok, és szigorúan a PIT mindig lássam. Ez nagyon-nagyon fontos. Na, hát akkor kezdjük, azt mondjuk, hogy XYZ fogászat, az biztos, hogy középre van igazítva. Ezt látjuk, betűméret az ennél jóval nagyobb lesz, hogy mekkora, itt mindig ilyen relatív méretekben kell gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy az alatta lévő szöveghez képest hogyan helyezkedik el. Hát most az alatta lévő szöveg az még egyelőre nem úgy helyezkedik el, mint ahogy kellene, úgyhogy legyen először is ez sor kizárt. Másrészt én úgy látom, hogy egy ilyen dupla sortával van ö, tagolva, a betűméret az 12-es az biztos de még ez a duplo sortál is kevésnek tűnik még mindig nem akar ugye az utolsó szó ez itt átkerülni ez már túl, túlságosan sok lesz ebből mi derülhet ki számunkra nézzük csak meg egy picit a, a, a papírt a papír széle hajjaj itt nem normál nem normál margó van megállapítva, hanem jóval kisebb. Hát, hogyha belegondolunk, valahol itt van a margó. Tehát itt azért történik ez a dolog, azért nem ugyanúgy tudjuk előállítani a szöveget, mert a margó az jóval kisebb ezen a papíron, ezen az oldalon, mint, mint a miénk. Úgyhogy kezdjük csak azzal, hogy a lapelrendezés és a margók mekkora margó is kell ehhez, megpróbálom próbálom ugye leolvasni, bár beismerhetnék a menüjébe, és akkor ott is leolvasnám, de jó lesz ez így nekem, azt mondja, hogy két és félhez még egy másfél centis margó, tehát én úgy látom, hogy itt egy ilyen négy centis margó van megállapítva, vagy pontosabban beállapítva, be, beállítva, majd csak e, sikerül kimondanom, tehát azt mondjuk, hogy négy centi, 4 centi. Na nézzük, tehát 4 centi. És nézzük, ez már így teljesen jó lesz. Tudnánk megtaláltuk a megoldást. Jó. Bizt érjünk vissza ehhez az XYZ fogászathoz. Az biztos ö, gyakorlott szem hát sokkal könnyebben észreveszi, hogy ez a betűtípus ez nem az a betűtípus. Ez itt nem Times New Roman, hanem ez az általán már sokszor említett külhírnyú, hogy keressük ki, hogy Szerintem jön a rengeteg-rengeteg betűtípus, ami be van építve a rendszerbe. Ez már így jó lesz, ha pi öltülnék leginkább szembe érdekes módon ez a dolog, de hát az F betű is magáért beszél, úgyhogy, ö, amit még látnunk kell, hogy itt mindenféleképpen van egy távolság az előtte és az utána lévő bekezdés között, tehát itt egy térköz van beállítva hogy egyszerűen csak a lehető legkisebb, mondjuk ha ez így jó is lesz. A betű szín az nem fekete, az valami zöld, valami erőzöld, és én úgy látom, hogy fehér is van szedve. Rendben van. Egy szegélyt kellene megállapítanunk, egy, egy szaggatott szegélyt kellene megállapítanunk itt. Egy erősen szaggatott szegélyt körbe. Jó, a vastagság az szerintem ennél a félpontnál nagyobb lesz. Mondjuk másfél pont, nézzük meg. Igen, hát most egy kicsi nagyítást kellene tennünk. Itt, mert most túlságosan, igen, kicsi a nagyítás. Most már így jó lesz. Jó, tehát így már... A szín, az egy kicsit még mindig erősebb, sötétebb. Tehát, hogy a kettőt ugye együtt futtatom, itt lehet látni, hogy ez egy sötétebb zöld szín, megtaláltam. Na, következik a g-betű. A g-betű az biztos, hogy feljelkezdődik. Nagy valószínűséggel ez felső indexben van. Ezt ide kirakták nekünk. A régebbi verzióban nem érhettük el. Viszont így én, nekem úgy tűnik, hogy ő kisebb ö, méretű, mint a többiek, tegyük őt nagyobb méretűre, és ö, ilyen módon kiszöbböljük azt a látszatot, ami ott az elő. Ez viszont túl sok, tehát 22-es, tehát egy-egy értékel nagyobb volt a mérete, mint a többieknek. Ez 20 asok 22-es. Na, jön a felsorolás rész. Ezek itt felsorlások. nyomjuk neki egy felsorlás pöttyöt. Ez kész is van. Aktuális érték. Nézzük csak meg, hogy hogyan van beállítva. Azt mondja, hogy szeretnék én ide bemenni, de nem nagyon tudok, mert ugye záról van ez a meza, tehát ezért ezt nem lehet átírni. De hogyha megnézzük, akkor körülbelül a vonal a próbálom kitalálni ez valahol valahol kezdődik egy kicsit beljebb kezdődik tehát megfogom a, ugye, az egészet mert az egésznek kellene beljebb jönnie, mint ahogy ezt tanultuk és egy kicsit beljebb hozom ott a, a el A száj sebészetet azt kifelejtettem, nem baj, hát ráhúzom erre is, és akkor az úgy rendben van. Ott egy aláhúzást tesz, a helyes írás előző, majd azt a végén megcsináljuk. Legyen akkor ez itt ez a rész középre igazított, ez így rendben van. Előtte biztos, hogy van térköz, utána nem látok közt. Az előtte lévő térköz az elég nagy, tehát most nagyobb, mint az előbb, ezt 12 pontra állítom, rendben van és nincs kerete, csak kitöltése van neki, hogy bemegyek a, a szegély mintázatba és kitöltést fogok kérni, tehát itt egy kitöltés, egy szürke, ányolatos kitöltés, hát hogy most melyik, meglátjuk ez sok szerintem, egy kicsit kevesebbet. Még talán egy árnyalattal mindig. De nem is kell kise jelölnünk, mert ugye az egy bekezdés. Egy árnyalattal még mindig kevesebb vagy kisebb. Kevesebb a szürke százalékos érték. Egyel visszaveszem. Na most. Na most. Most meg megmint, hogyha ő erősebb lenne, a Control Z visszavonom, jó, ez, ez volt a jó. Ö, ide jön majd az a bizonyos a szimbólum, amit tehát elég lesz kikeresgélni, és foglalkozunk az utolsó résszel. azt mondja, hogy nekem úgy tűnik, hogy ez a rész bizonyám ez kisebbetű mérettel van írva. Ez nem 12-es semmiképpen, leveszem 10-esre, és akkor ugyanoda esnek a karakterek, mint a mintán, ez így rendben van. Az újdonság, az, az egy újabb betű típus, ez az RL, ami még eddig nem volt használva. Érje black, mert hogy egy félkövér is, ez hatalmas lett így. Ennek a mérete is kisebb, majd mindjárt. Hát lehet látni egyébként, hogy a különböző betetikusok méretben nem úgy viselkednek. Picit más a méretük és dölt. Most ez rendben van. Ő, ő még Times New Roman. E helyett ő is ergyel legyen. Hol az ergyel? Itt kéne, hogy legyen, mikor már egyszer beállítottam. Akkor meg jó, ja, ergyel legyen, de nekem e helyett sima Egy sorban megvan. Tulajdonképpen a, hát a formázás része az majdnem megvan. Én úgy emlékszek, hogy itt van egy-két aláhúzott betű, illetve karakter. Itt a fog, ez aláhúzott, és itt is van ez a fog, ez is aláhúzott. Így van. Most a tüzetesebben megnézem, akkor még itt az azonnal, Azdőlt betűvel van írva, kész. A formázás megvan, már csak egyetlen dolog hiány mentést fogok kérni, a, a körlevél.